Καλημέρα σας και καταχάς να σας ευχηθώ καλή δύναμη στη δύσκολη αποστολή την οποία αναλαμβάνετε ως καινούργιοι πρόεδροι και διευθύνονται σύμβουλοι της ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Ήθελα να συναντηθούμε σήμερα μαζί και με τους εκπροσώπους της Hellenic Train για να δηλώσουμε τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η ανάταξη των μας δεν αποτελεί απλά ένα καθολικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά αποτελεί πια και ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα. Και αυτό άλλωστε είναι και το περιεχόμενο της ανάλυψης της πολιτικής ευθύνης από πλευρά μου. Είναι μια αναγνώριση διαχρονικών παθογενειών που οδήγησαν σε αυτό το ατύχημα είναι όμως και η άρνηση της συνθηκολόγησης με τις αιτίες που το προκάλεσαν και με αυτές τις αιτίες έχουμε κηρύξει όλοι πόλεμο και τον πόλεμο αυτόν πρέπει να τον κερδίσουμε. Ο σκοπός μου είναι να σας ενθαρρύνω στην δύσκολη αποστολή την οποία έχετε μπροστά σα. Παραλαμβάνετε δύο Οργανισμού, οργανισμούς, ας μην κοροϊδευόμαστε, οι οποίοι πρέπει να σταθούν στα πόδια τους. Και όπως έχουμε πει και μαζί με τον Υπουργό και όπως αναμένω να ανακοινώσετε σήμερα, η πρώτη προτεραιότητα είναι ένα ασφαλές, το τονίζω το ασφαλές σχέδιο άμεσης επαναλειτουργίας των σειρογρόμων μας, ενδεχομένως όπως μας υποδείξετε με ένα περιορισμένο συγκοινωνιακό φορτίο, αλλά με όσο το δυνατόν περισσότερες πρόσθετε δικλείδες προστασίας και ασφάλειας των επιβατών, αλλά και όσων εργάζονται στα τρένα μας. Και φυσικά, δεύτερη καθοριστική προτεραιότητα αφορά πρωτίστως την ΕΡΓΟΣΕ, αλλά και τον ΟΣΕ με τον οποίο πρέπει να συνεργαστούν, αλλά και την Hellenic Train, η επιτάχυνση πια της ολοκληρωμένης εγκατάστασης του συστήματος τηλεδιοίκησης στον κεντρικό άξονα της χώρας. Πιστεύω ότι είναι και δικό σας χρέος να ανυψώσετε το ηθικό των εργαζομένων και πιστεύω ότι και αυτοί οφείλουν να γίνουν η όψη του νέου ανανεωμένου προσώπου των τρένων μας. Ακούσαμε διαλόγους που προκαλούν και οργή και ντροπή. Αρνούμε προσωπικά να πιστέψω ότι αποτελούν τον κανόνα. Όμως και ω εξαιρέσει, συστυχώς ζωές και γι' αυτό καμία τέτοια συμπεριφορά πια δεν μπορεί να είναι ε, ανεκτή. Και πιστεύω επίσης ότι σύντομα ε, το πόρισμα της Επιτροπής Συμπερονομών αλλά και η τεχνική βοήθεια που έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να μας επιτρέψουν να χαράξουμε ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο για τους ισοδόρμους πια ε, του 2030. Ε, έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε. Ε, πιστεύω ότι έχουμε Τεχνοδοσία. Θα βρούμε και πρόσθετη τεχνολογία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξασφαλίσουμε ε, τους πόρους εκείνους ε, οι οποίοι είναι απαραίτητοι ε, για να μπορούμε ως χώρα να έχουμε τα τρένα που μας ε, ε, αξίζουν. Και να τονίσω στο σημείο αυτό ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ε, για εμένα τα τρένα τα οποία και οι τις οποίες έχουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτές θα λειτουργούν με απόλυτη ε, ασφάλεια πριν συζητήσουμε για μελωδικές επεκτάσεις των, των τρένων μας, νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα, όπως βέβαια να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΕ θα έχει μια σταθερή χρηματοδότηση προκειμένου να μπορεί να συντηρεί τις γραμμές του με τον τρόπο που απαιτείται για το δικό μας σειοδρομικό δίκτυο. Τέλος, θέλω να, να γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό ως πεδίο ε, κομματικής ε, ε, αντιπαράθεσης. Ο αντίπαλός μας ε, και εδώ ε, είναι το βαθύ κράτος του αναχρονισμού, ε, το οποίο δυστυχώς ε, στους ιδόδρομους μας έχει εκδηλωθεί με μεγαλύτερη ένταση, ενδεχομένω από ότι σε άλλους τομείς της ε, ε, δημόσια διοίκησης. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τι τις νησίδες εκείνες που αντιστέκονται στον εξυγχρονισμό. Πρέπει να καταπολεμήσουμε, και το λέω ευθέως, και τον δικό μας κακό εαυτό. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία και την συμπαράταξη όλων. Ξέρετε πολύ καλά ότι και ο Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος έχει αναλάβει τα καθήκοντα με πρότιστη και κύρια αποστολή την ανάταξη των σωδρόμων μας, αλλά και εγώ θα είμαστε δίπλα σας, δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας και νομίζω ότι πρέπει όλοι να υπερβάλλομεν ε, τους εαυτούς μας, ε, ώστε να μπορούμε να πετύχουμε ε, τον, τον στόχο τον οποίο έχουμε θέσει.